الآن وحصرياً استديوهات في فرح لكل جديد في عالم الصوتيات جديدة في الثلاث والشهرات شهرات المحل حسب الطلب مواليك أقبلت نتلقمر حسن وجمال الحنوة الزين ووصف الدلال الله أعطاها من الوصف الكمال طلت انتبهر بها كل البلال الله الله زينب مبروك يا بنت القرال ماليليوس يوسف طلت بها وقت ما النور القمر بعلى سما يومي أقبلتي ونورت بضياء يا غلا يا زينب بك يا غلا والدك قاسم يضمك يا, يا غلا بنته بسمة سعادة في شفا انت يا فرحة تزينها حسن وجمال الحلاوه والزن موصف الدلال، الله اعطاها اغنى الوصف الكمال، ظلت انت بها كل الله امك تنذر بدربك ورود، يا سميره اليوم تممت الوعود، بنتك واغلى بشر في الوجود قلبها من اجمل طباعك خلا، والغلا موصول باخوان وخوات، هم فرح الكون وفرح الحياه، باركوا مالك فحد شنى، العزيهم العزهم المجد الرفيع، الفخر فيهم يشملهم جميع، الاصل والعز والخط الوسيع، صيدهم بالمجد والفخر احتلى. يا عسى في بايامك تدوم، زينب والسعد نطرك الغيوم، فرحتك تكبر بعد يوم ويوم. الحلاوة الزين وصف الدلال الله هطاها من الكمال الوصف الكمال طلت انتبار بها كل الملال